רוכחים בבאים למטצעת על החקפלה של ניספרים נצרצוניים. נתחיל. עד אזי התגלוש לנחפול ניספרים נצרצוניים זה בלור באתה קשה לנחפול ניספרים רדיקליים. תיבחחו בצד מים. לדוגמא נפוחה ניספרים רדיצוניים. אני חושב בחנונו שבעה אלפים חמישים מוד ושמונה עשרה. ואני וניקח שבעים זה לב שאנחנו זהי שבעים וחמש נקודה שמונה ועשרה, כפול EF נקודה תשעים ושבעה. רשות נסתכל על לביאה. ממה אתם חוששים? 왜 אנחנו יודעים כיצד לבקש את לביאה? זה מה שצריך לעשות. בתחילת תלמוד מכאן שאלו ביספרים ישראליים דהיינו לא שיזו תביעה כפל פשוטה. אם תיתלמוד מה נקודה ישראלי, יהיה FE שיציאנו בתחילת שבעים כפול 97. אם זה לא עדיין, פשוט, נתעלה מהנקודה העשרוני, ונפתור את זה כבעיית כפל פשוטה. כולת כפל רגילה. נתחיל לספרת האחתות, זה 7 כפול 8, וכן 7 8 זה 56, נעלה את 5 7 כפול 1 זה 7, ועוד 5 על 12, 2, נכתוב למטה, נעביר את ה-1, 7 כפול 5 זה 35, ועוד 1 זה 36. נכתוב 6 כאן, ואת 3 שבע כפול שבע הם ארבעים לתשע, ועוד שלוש הם חמישים ושתיים, ופשוט נרשום את החמישים ושתיים כאן, כפעולת כפל רגילה. אכפנו את ספרת האחדות כאן, זה שבע, ומעשה לא אחדות, אכפנתיים אנחנו מתלמים העניין העשרוני, כך שנאין נקודה עשרוני צורים את אנו, ומכפילים את זה במספר העליון, נקפלנו 7 כפול 7518, שווה ל-52, אלף 626. כמו הגבולת כפל הגיבר, נכפיל את שפת העשרות, לא באמת איבדת כל משתמשים בהם, זה טוב גם לי. לא תרגפתי, לא, כפל מזמן. 6 כפול 5 הם 45, ועוד 1 הם 46. נעלה את ה-4, 9 כפול 7 זה 63, ועוד 4 זה 67. כעת מחבר. באמת, חושבים, בוא נע. מה הקשר בכלל בין מספרים זה הייתה עד כה בעיית כפל פשוטה. עכשיו רק אתה. בסוף חישוב ומפני כן נחבר כמו בעיית כפרדידה רואים שש ועוד שש ושתיים ועוד זה ארבע ושש ועוד שש, זה שתי נשרה נעביר את האחת אחת ועוד שתיים ועוד שש זה תרישה חמש ועוד שבע זה שתי נשרה נעביר את שש שבע טוב לדעתי, פשוט נחזור לבעיה המקורית, ונתמקד בנקודות העשרוניות. כמה ספרות נמצאות מעבר לנקודה העשרונית? ואחרי יש ספרה 1 מאחורי הנקודה, 2 ספרות, 3 ספרות, 4 ספרות מעבר לנקודה העשרונית, 1, 2, 3, 4. אם כך, ישנן 4 ספרות אחרי הנקודה, בבעיה הזו. 1, 2, 3, 4. לפיכך, גם בתשובה היאו 4 ספרות אחרי הנקודה וזו התשובה 72.9246 כאי יש על התחום אם 0 כאן האם זה יחשב כספרה אחרי הנקודה ובכן זה יחשב כספרה אם ורק אם השתמשנו באפס בפעולת הכפל שלה אולי זה בלב לא מה שאני ממליץ אם יש לכם אפסים מקוויים מעבר לנקודה האסרונית, עליך להתעלם מהאפסים כפי שפתענו. וזכרו, הכוונה רק לאפסים מה בסוף. במקרה שזה יהיה המספר 0 כן יש משמעות, כי זה אינו 0, אוקיי, זה ממש חלק מהמספר. נעשה עוד כמה בעיות ותבינו את ההיגיון. נניח שיש לנו 5... אנחנו נתקל בaya פשוטה יותר, כי כל רבי מתייקרם חמישה נקודה אחד F S כפול אחד נקודה F S תישה. יש לי דברים ש我们 can לפסד, we can to build. אם F S אוקיי או בילדא, what we can to do this two, okay? whether you are that you received F למרות ש-0 עוקב ב-7, 5.10 נתמו 5.1. תשתמש בזה, 9 כפול 9 כפול 1 כפול 5 זה 45, ועמדת האפסים נשים 0, ו-0 כפול כל דובר זה 0, נכון? 0 כפול 0, 0 כפול 1, 0 כפול 5, כפול כפול הכל. יש לנו 0, 9, 5, 5, 5 מה שעשינו קודם, פשוט נספור את הספרות העצרוניות 1, 2, 3, 4 ו1, 2, 3, 4 נקודה תהיה פה התשובה שקיבלנו 5, 5, 5, 9, 0 okay, okay. מה okay. יקרה אם נתלים ה-0 או כן? משטענתי שאפשר מה שהמלצתי נוכל לשכתב את זה עשמתם לב שישייניתי את הסדר אפשר לעשות לתקי הסדר בקבירת הכפר במשנה 2 כפול 3 ואותו דבר כמו 3 כפול 2 אכן 1 כפול 0,9 כפול 5,1 ואותו דבר כמו 5,1 כפול 1,0,0 נכפיל את 1 9 9 1 כפול 0,0 1 1 1, נשים 0 כאן חמש כפול תשע זה ארבעים וחמש, מעביר ארבע, חמש כפול אפס זה אפס, וארבע זה ארבע, חמש כפול אחת זה חמש. כן, מחבר. תשע, חמש, חמש, חמש. כך תלגענו לשלב שאפשר לשים לב לנקודות העשרוניות. כמה ספרות יש לנו יש שלוש. לכן בזיז, אחת, שתיים, שלוש, שלוש בפתרון, ונשים את הנקודה כאן. שמתם איזה שקיבלנו את אותה תשובה. העובדל היחידי זה ה-0 העוקב הזה, שלא משנה את הערך שלתשובה. אפשר 100 אפסים מקוויים במספר שאירות נסכר בדיוק. אם אתם תכנתים או סטטיפיקאים, 0 יכול להיות חשוב. אך לצרכים שלנו, חשבון עומדים, תתעלמו באפסים האלה, אין משמעות. כמו שאין משמעות להפסים, מכתובים בפני מספר שלום ולא כותבים אותם מתחיל ב... רגע, כמה זמן יש לנו? יש לנו שתי דקות אז בואו לפתוח את בעיה שמתי לב שזה לא ממש שונה מכפל הרגיע בסוף רק צריך לספור את הספרות אחרי הנקודה ה -10. אז 5 כפול 5 זה 25 סליחה 25 אני אמבורגן נעביר את ה-2 5 כפול 7 זה 35 ועוד 2 זה 37 ועוד 7 375 נתלמו מחיקה הזאתי ואחד כפול 5 זה אחד כפול זה שבעה 5 הם 12 אחת ועוד 3 ועוד 7 הם 11 קיבלנו כתובה שלנו קוד צפוי של ספרות שמערה נקודה סוני 1 2 חמש ספרות אחרי הנקודה כתובה שלנו יש רק ארבע ספרות אז אנחנו נקבל חמש ספרות אחרי הנקודה אבל נראה. נתחיל ניקח 1 2 3, אנחנו לא עוד ספרה אחרי הנקודה אחרי הם נוסיף את הפסקה. ואז נשים את הנקודה שלנו. ומה עשינו כרגע? היינו צריכים חמש ספרות אחרי הנקודה. אבל יש לנו רק ארבע ספרות 0 מוביל, את הנקודה. כי יש לנו חמש ספרות אחרי הנקודה העשרונית. הזה נמדתם טכניקה לכתרון בעיה של כתל מספרים עשרוניים. ואני מקווה למה ואיך השיטה הזו מוכנים עכשיו לפתור בעיות של תלו.